Доброго вечора з України всім, була поставлена нам задача, маму взводу, вибити Ми перший раз відчули цей смак, цього всього приключення, коли над тобою свистять кулі Почали підходити до їхніх позицій. Ми були повністю на відкритій місцевості. Це єдине, що нас захищав, оцей е... горбик, це ще якесь. Як... ландшафтний такий, просто підвищення. Тобто типу, я заповзаю на позицію на локтях позиції лежачи з автоматом, повзу. Вже почали нас потрошки накривати. І на нам РПЕшка тільки до Десь надипав ящик гранат, притягнув пацана, двоє-троє встають із автоматами, починають нашмалювати, щоб вони не вилазили, а один закидує гранату. Так само танчики наші працювали, допомагали їм. Почала їм немець послухати, і кабани прилітали із сім'єрок по, по тим позиціям. Ми це були там буквально, я не знаю, 100 ну, метрів 50-80. Було прикольно те, як я кидаю цю гранату десь в сторону типу, того копа, де вони сиділи, я її закидаю, вона летить в іншу сторону. Я розумію, що вона туди не полетить. Вона відбувається від дерева і летить до них по І оцей момент, коли я кидав гранату, нам е, безпілотнику командир каже, тобто, що е, ви не докидаєте до них гранати, ви не можете. І я з своїм е, товаришем, ми вирішуємо, що от, нам потрібно якось, до них наблизитись. Нам е, із безпілотника казали, що їх е, троє. До них чи прийшло підкріплення, чи ще щось. Загалом їх всіх було шість. Трьох ми положили. Двох поранили, вони ще по дорозі втікали, вони дійшли. Мій взвод успішно вибив їх з їхніх позицій. Дякую нашим побратимам, які нам допомагали, які на позиціях стояли. Молодці, я горжуся кожним своїм побратимам. Все було супер. Слава Україні! Героям слава!